que això passi una mica de la posteritat, doncs és, és una mica especial, i però és agradable. Bé, bueno, especial i agradable en aquest cas. I d'alguna cosa que surti aquí depèn de no sé què. Depèn de, de, del curs de la conversa. I tant. Com es presentaria a algú que no el conegués? Bé. Bé. principi un home de pau. No m'agrada barallar-me, és, és el que mi primer se m'ha acudit, després que, que m'agrada l'art en general, i la música especialment, ja ho sabeu, ja ho sabeu, només la música. També tinc una vocació familiar, l'he tingut tota la vida, continuo tenint, i després, la prete... no, jo sóc amic de moltes persones i m'agrada tenir la pretensió d'aquells que són amics meus. Perquè no és el mateix ser amic d'una persona que digui jo tinc molts amics. Tenir molts amics, jo que sé, potser sí, però ara celebro que jo crec que, que jo tinc molts amics, jo estic segur que tinc molts amics i crec que tinc molts. I això també... En, sobretot, això ho diem les persones, quan som més grans, ens estovem. Eh, a Vallorca la paraula estovar en diuen moll, en eh? mullar, se mollen. Doncs sí, ens estovem i, i, i sentim més sensacions aquestes de, de, del, del viscut. Doncs jo en aquest moment, esclar, com definiria, però defineixo en aquest moment, perquè havia passat l'anterior. Doncs jo diria que defineixo doncs, una persona que dona gràcies a Déu del que ha viscut i del que té en aquest moment malgrat moltes coses físiques que són pròpies i que doncs també estic contenta de tenir-les, ja està. I jo que sé. I ara una mica si ens pogués explicar l'ambient a casa amb els pares, l'ambient a casa, Ah, Esperem que s'acabi aquest senyor. Sí, això, musical, això serà... L'ambient que vivíeu a casa amb els pares, avis, una mica aquests records primers... A, això també forma part de, de, de... Per poder entendre una mica... A mi no res, eh? no res, no. Bé, doncs l'ambient, doncs... Esclar, ve, ve de molt lluny, eh? Esclar, ve de mans a la guerra, jo he viscut la guerra. A Barcelona. Sí, jo hi la guerra. Jo he, vist, jo he sentit i he viscut bombardejos en la meva habitació, entrant en metralla del primer bombardeig, per tant, com he viscut, de moltes maneres, extensament... Bé, jo diria que la vida, de totes maneres, si ens posem una miqueta ja en el pla, una miqueta ja transcendent, la vida té molts als i baixos, i la vida no és de color de rosa n'hi ha d'ací, més amunt, més avall. El que passa que hi ha el balanç de dir què pesa més lo, lo bo, lo dolent, i si pesa més lo bo, doncs pisca. Eh? Jo diria que hem viscut doncs en pau, érem quatre germans, jo, tres germanes i jo, vivíem molt bé, vivíem molt bé, la meva mare va morir molt jove i això potser li trobarà de faltar, però això ho tot això ho de dir jo. No, una mica ens interessa també aquest, el, què es vivia i també com les celebracions, les tradicions també. Tradicions. El, el tema musical, si ja era present bueno, també. Bueno, sí. Una miqueta aquests Bé, records. les tradicions, primer tot. Jo, els, en aquest cas, sempre jo haig de mencionar la guerra. La guerra, esclar, dels 10, als 13... I els 15, perquè hi havia, hi havia el Franco. Mm, mm, tot això és una, una nebulosa. A molts alts i baixos. I alguna cosa dramàtica, entremig. Per tant, i en el meu temps... I, i en el meu temps, la música jo encara no la l'afluïa. Encara no n'hi havia de música a casa. Jo hi havia afició meva a la música. Perquè jo vaig... Bé, és que ara comença a engegar un rotllo, Quique, Déu meu. Jo vaig a, vaig a agafar afició de música perquè ja la sentia, evidentment, perquè això generalment es porta a sobre, però l'influència la vaig rebre i això no em canso de dir-ho. Ho dic perquè és una cosa de sentiment perquè em va gravar molt. Jo vaig anar a un col·legi dels millors del temps de la república. El col·legi Ramon Llull, escola, el grup escolar Ramon Llull, un dels 10, 8 o 10 que va crear i va, va fabricar l'estructura, un arquitecte que es diu Godai que era el moviment que hi havia de l'escola catalana en aquest moment. I això era el millor que hi havia a Europa, es deia. I realment, jo, tota la influència que jo vaig rebre és important que és el cabal, la familiar i, les, i la... Però això, això val la pena dir-ho. Sí, i tant. Sí. sí doncs sí, doncs sí. això sí que em va marcar. I ho dic perquè és, que és -im impossible d'apartar. Jo quan passo per davant d'aquest col·legi que està de Cerdè i Marina, que és un gran edifici esgrafiat, molt bonic, amb jardins, i amb un record que tinc que no ho mencionaré sinó a l'hora de dinar, encara no ho no, haurem no acabar. <tots> Aquest col·legi per mi em va marcar. Civisme, cultura, sensibilitat, art, tot, tot el que vulgueu. I música. Allà vaig descobrir el que jo ja sentia. A casa Viva no hi havia tradició musical, no hi havia, no hi havia història. Una cosa que hi havia era, sí, una afició del meu pare a la música. Això sí, indirectament això també va influir una mica, evidentment. I no va... no, va, no solament va influir sinó que va ajudar que meu pare, amb, amb, ara farem una redundància, m'ajudés molt amb la meva carrera musical en aquí. Aleshores, meu pare sí era un aficionat i vi cantat el ficat de dels 17 els 20 anys, però meu pare va morir a 100 anys. No, 99, per igual. Eh, o sí sigui que mmm eh, molt lluny. Mireu, eu aquesta aquesta aquest arpa aquí aquí, això és de meu pare. Aquí. és l'arpa, la, és la, la, una, una, sí, una distinció d'or com va trarà. Que meu pare va estar molts anys sense fer per pujar en va, va anar a cantar el, el feo. No, no, això tot cas mirar-vos altres, eh? I bé, sí. Ah, perquè es mostri. <laughs> això és una medalla que quan va morir el meu pare va passar a mi, eh? Bé, doncs això li van donar al meu pare. El meu pare era un aficionat. Quan va quedar vidro, va tornar a cantar el feo, eh? i va estar fins que va deixar de cantar sense fer cap falta d'assaig. Tu ets director, oi? Eh? <laughs> Sense vol dir això. Mm -hmm. Ah, i puntual. Bé, la influència musical em va venir una mica pels meus sentiments, espontanis segurament. La influència del col·legi, la del col·legi en, en tot un sentit genèric. O sigui que jo, si jo tinc un bon record, i tinc hortats professors, sobretot en la part d'estudis de musicals, tinc molt bon record de professors, però tan sensibles com aquells no, que jo, el que jo recordo si jo sóc una mica el que sóc, diria que és per aquest col·legi. Escolis això, és important, eh? Mm. És molt important. Bé, s'ha acabat aquí, això. No, espera, no es nega. Sí, és això? I, I a casa celebraveu el Nadal, les festes, eh, sí, teníeu... Sí, sí, cantàveu sí. a casa? No, mà, no cantàveu, no, no, perquè no, no, no, no... Però sí, tothom cantava, per... més o menys, però no. A casa meva, esclar, és, és que hi ha, hi ha circumstàncies que marquen i que determinen. Mm, I he dit, però esclar, si començo a detalls, no acabaré mai. La meva mare va morir quan jo tenia 13-14 anys, i uh, ja estava a abans de la guerra. Jo la meva mare la recordo sempre malalta. Mm, va venir la guerra, més malalta. Mm, va venir els sotracs dels voluntaris, més malalta. A casa, eh, els, sí, se celebran els nals com, com tothom, sí, l'escurella, i la, la pesebre, el pesebre sí, sempre, és que és una cosa que... És, bueno, pot ser que sí que hi hagi una família que no, no posi el pesebre, però era, era lògic. Cantar encara no cantaven. En tot cas, la, la música la vaig portar jo, i ho dic humilment, eh? La vaig portar jo i potser la vaig encomanar a les meves germanes que els no, vaig encomanar perquè els eh, tinguessin afició a la música però fins aquí. Alguna, generalment, una més petita va estudiar música, va arribar una mica endavant, però tampoc vaig aconse... aconseguir massa, tampoc. Però mmm, cantar, jo diria que vam començar a cantar quan jo començava a dirigir, quan jo... no, quan jo començava a estudiar, a partir dels 17 o 18 anys que és quan jo començava, doncs, a despertar-me, a, a, a dirigir, que jo, jo dirigia de qualsevol manera, eh? per dirigia. I aleshores és això. O sigui, des del punt de vista tradicional, a casa meva no hi ha hagut una tradició marcada. Tradició catalana, sí. El meu pare era catalanista, encara que venia de, de, de Castella, venia de Leó, de Lleó sí, sí. El meu pare era família de parla castellana, va venir aquests, els, a un any, però amb una, feria, amb una família castellana, es va crear amb, amb, amb l'ambient castellà, però és clar en aquest moment podia més la força de, de la majoria de gent catalana eh, amb, amb els que venien, diguem-ne, immigrats. I és clar, meu pare, als, als, als 12 anys, ja ajudava amb, un, amb, uns, eh, amb, una, amb una empresa de camàlics, ja eh? anava amb, amb, amb els camàlics que portaven paquets, i se'n anava a la taverna amb ells i, i deien cinc de, de la regia. I el doncs, <ríe> meu pare doncs els uns anys encara no... no ara el mi en català el tenia. Gràcies a que també encara els anys va entrar al seu hotelà. Però influència va venir a poc a poc. I aleshores quan, quan hi havia un moment de, de que podíem haver reformat a sa, nosaltres també em van portar els homes llull. El col·legi. També era, era de, de, sí, em sembla que era sortís, don coms si fos desquerres. Don de esquerra que de, de, de, de, Sí, no, esquerra, eh, com si fos a sí, no recordo. No recordo que um, en aquell temps hi havia, bueno, els, els contraris, dretes i esquerres catalanes, les dretes catalanes eren el i o desquerres era l'Esquerdà. I sonava una paraula, una, una un, una frase sonava, sonava. Visca Macià, mori a tambor. Això sonava. I jo, amb els orelles, sentia... Visca Macià, toca el tambor. jo me'n recordo. Per això d'abans de la guerra. Visca Macià, toca el tambor. Bé, una, una, un exemple. Doncs no, la, la música que casa meva, la tradició, es va enganxar perquè hi havia una certa disposició, però no va arribar a fons. Sí, vull dir, va anar augmentant en tot cas, però no va néixer de fons. Mm -hmm. I després de l'escola Ramon Llull, com va continuar el tema, la formació? No, o... clar, quan vaig tornar aquí, bueno, quan vaig tornar aquí vam anar fora pels bombardejos, perquè una bomba va caure davant de casa, no, van, no va tocar la casa, però va, va entrar a metralla, perquè va ser el primer bombardeig de, de vaixell dels italians. Mm -hmm. El primer. I va matar una, una bomba i una metralla va caure sobre el meu llit, quan jo no hi era. Tampoc va, va, va caure també d'una manera, manera feble. Va caure perquè va entrar a través d'una fusta. Eh, però, esclar, eh, això, me meva mare patiria el cor i ens vam anar fora. Viu bon el de Cants, re, mateix. Viu de Cants quan viu de Cants era, era un poble de, de, de, de pagesos, només perquè ara avui és una ciutat macro. Eh? Mm -hmm. Però re, ara en aquell moment devia de tenir mil habitants, encara no, i ara en té vuitanta o 100.000 eh? mil. Mm -hmm. Doncs vam allà. I això doncs va, va portar doncs, que ens vam des de deslligar una mica de Barcelona i de l'ambient, o sigui, allò que dèiem del, dels dels altibaxos que tenen la vida, esclar, i això ho vam viure, jo ho vaig viure i no, me, no ens adonàvem, érem infants 11 anys, 12 anys, 13 anys, eh, i el Gromollut jo després no li vaig tornar, però si hagués tornat no hagués trobat el mateix, perquè ja, ja havien canviat el director, i ja, perquè clar tot, tot era franquista i molt franquista devia ser-ho, en aquest moment, molt, tot canviat. Eh? O sigui que el Gromollut jo ja el vaig, el vaig deixar. Ara el record és perdurable. I a Viladecans hi vau estar un temps llarg? Bé, vam estar un temps i després encara per, per, per, per aquestes coincidències doncs vam viure una casa, que tenia un honor i me'n recordo que hi, hi cavàvem patates, com un record d'una miqueta nuvolós, eh? Sí, sí. Però baix després em tornar, sí. I quan vau tornar? Vau seguir estudiant. Bueno, quan jo vaig no vaig estar estudiant. Vaig estudiar. el meu pare em va, em va guiar per, per, per estudiar o sigui lorientació a la qüestió administrativa. Eh? La comptabilitat, vaig estudiar això, perè el meu pare tenia un, un, un, un negoci que s'havia fet amb sos i sang i esperava que hi fos després. i després hi vaig ser. Eh? I aquí hi ha una mica d'història furiosa. Sí, ho saps més o menys. No. no. Tu no sabies que jo havia fet d'impressor de, de, de, de, i d'enquadernador? No. Mm, no. No. no. no, no, no. Sí, sí, Podria sonar, sí, però no. D'aquí sí, sí, sí. sí. bueno, vaig bé que meu pare em va ajudar molt. Però això, això cal la pena de posar-lo, això no. Era més de passar. També us ho no tallareu bueno, ahir. També és important per entendre sí, És tota que no sé sí, si sí, important, jo... jo, jo, jo, jo no, ara és, és una miqueta per, aquest, si aquest repàs. Diguem -ho, diguem -ho sí, si m'hi estigui algú, diguem-ho si sí, m'hi estigui, perquè és no, clar, no, no, ja va bé. sortint... No, no, no, però ja hem arribat quasi a l'adolescència i som, eh? Sí, evidentment. Ja hem avançat. Ja som, sí, sí. Bé, doncs... Sí, perquè ara quants anys tindria en un moment que estem? Quin... Això, eh, no, això, això, jo... Vaig tornar de Demiodecans de, de als 14 anys allà doncs... bé, tinc un record diferent, tinc un record de, de, de jugar bales <ríe> i tantes coses que feien, aquelles coses que es feien i més amb un poble. I, I un vocabulari també una mica especial del poble, encara que era un poble que estigués a prop, però esclar, en no era estava lluny, mm -hmm. eh, perquè hi anàvem en carro. Sí, esclar, esclar, esclar, esclar que tot això. Eh, bé, doncs, doncs, al doncs jo vaig començar a estudiar... Això sí, quan jo estava en el... en el, el Ramullull jo vaig demanar a casa per estudiar música. Perquè això s'havia de dir. I llavors, llavors jo tenia 8-9 anys. I en el Ramullull em van donar un permís per sortir en quant més d'hora i anar del de Ramullull fins al Conservatori de Bruc, tac tac tac, i ja feia classe i allà vaig estudiar primer i segon de solfeig. En aquest moment va venir la guerra, em va trencar, em vaig deixar d'anar-hi. El meu pare, molt batustament, m'ajudava al solfeig, perquè ell hi entenia una mica, però i jo també hi entenia. No? I vaig salvar, els tercer curs el vaig salvar quan vaig tornar a Barcelona. I a partir d'aquí vaig seguir la carrera en el conservatori. I aquí és on comença la meva, diguéssim, descoberta del que és la música. Descoberta i ve la sentir, la música. Després només de... Ah, no sé si això és important important, però no recordo que quan la guerra, allà a la vida de Cants, jo vaig llegar fustes, d'un fuster, llistons, i vaig fer un filofon dos remifes a la Sidó. I bueno, ja no sabeu quina... quina, quina melodia que tocava? Pam pam pam. La Internacional. Mm -hmm. Esclar, era d'aquell moment. O, o, o, o les barricades, mm -hmm. perquè és el que sonava. Clar, clar. Com a música, perquè allà no, no vaig estudiar música. No, no sé si no, el meu pare ja tenia prou feina per sobreviure. Eh? perquè vam passar fam també, fam, fam, jo vaig passar fam, molta fam, vam passar molta fam. Naps, garrofes, eh, sí, sí. I després una, una anècdota que, que explico molt, que potser avui ja ho sap, que amb els propietaris, no, amb els fills dels propietaris expropiats, anàvem a robar fruita, en els fruitarans que tenien ells, rogar-la per menjar-la, ens enfilàvem els arbres i menjàvem fruita. Eh? I anàvem, sí, sí, els matevem fills de tot, que ja no eren de figura, que no eren d'ells, no? Doncs, doncs anàvem i... bé, això us recordo com una anècdota. I aquí comença la, la, la meva afició a música, i aquí, doncs, escalar els cursos, el solfege, harmonia, el, el contrapunt, la, la composició i tot plegat, tot, tot, tot això havia va venir. I entremig, que allà no hi havia en el conservatori, tu ja ho saps, mm. no hi havia direcció. Mm -hmm. Però ahir a la meva època menys. Mm. Però res de res. però res. Per tant això de res no se'm parlava de, de, la, de, de, de, la, de la direcció. Però jo, jo reunia amb companys i, i feien cantar, i dirigia. Bé o malament, no sé que però cantava. I sí, en aquí sí que ja en el moment que jo començava a desenvolupar, les meves aficions musicals és quan vam començar el que tu podries dir o que dieu vosaltres és la tradició perquè ja aleshores a partir dels 18 17, 18, 19, 19 anys ja anàvem a cantar a, a passebres. I, i, i bé, ja ballàvem Sardanes ja ballàvem Sardanes eh? ja també i altres coses similars sí, que, sobretot Pessebres segur Sardanes molt, malgrat doncs que no era massa ben vist en aquest moment encara. Primer sí, després no, després hi havia els concerts, els concerts que hi sardanes. Tu saps una... sabeu-nos i sabeu una anècdota? Feien... permetien fer concerts de sardanes. Mm -hmm. Parlo dels 18, 19 anys. Sí, en coble, eh? En coble, sí. <coughs> Esclar, a Santa Espina, però i qualsevol cosa, tipu politiken cada mes. Però tu coneixes la setmana juny? Mhm. Uh Tens -huh. doncs la setmana juny? No sé si ho has viscut tu. Jo sí. No una vegada, sí, moltes vegades. És una una la setmana juny té una, un un trem ta ta -da, ta ta -da, ta, -tum -tum, ta ta ta ta ta ta gairebé havia un himne doncs, doncs èpic. Eh? Bé, doncs mmm... tocaven aquesta dana i tot el públic s'aixecava. Clar. Per què? Perquè ho consideraven un himne, perquè és el que, és el que es podia sentir en aquest moment, per això és cert, eh? No una vegada, sinó més d'una. I hi havia unes butaques que ja ho sabíem nosaltres, que hi, havia, hi eren els quatre eh, secretes, policis secretes en Franco, que no, no, no passesin coses, que havia passat per la censura, perquè els programes passaven pel censura, censuraven la lletra, censuraven el significat de la música, i, i moltes vegades doncs fora, fora. I en sortim, bueno, ja sabeu que han sortit llibres ara actualment, eh? mm -hmm. eh, explicant o oh, què censuraven i o no, què no censuraven. Sí, sí, sí. Doncs això era, era molt freqüent, però esclar, ja ens veiem allà baix. Aquests senyors també venien als concerts de música sinfònica, i els de música sinfònica se dormien. Però els de Sadanes no. Els de Sadanes eren allà escoltant. I si senyors veien que, que, que tot el públic se xicava, però clar, no poden posar ningú a la presó, no poden agafar... Una, perquè una persona xica, i sobretot si són 2.000 persones a la vegada. No. I, i bueno, això pues, va passar durant fins que es va acabar, no sé venia jo un altre moment que devien alliberar alguna cosa d'aquestes, bé, i això era molt freqüent. Bé, o sigui, ells s'aixecaven també? Perquè cantarien molts i no s'aixecaven. Doncs potser cantarien, potser cantarien, perquè no és la primera vegada que algú no s'aixeca quan a una cosa no li agrada. Amb política i no amb política. Amb política i amb ideologia del que sigui, hi ha que no s'aixeca. Jo he vist... home, jo he vist amb, amb, amb, amb, amb, amb els segadors que algú no s'aixeca. Mm -hmm. Per inlànsia o per no la fe. Però jo crec que un himne és sagrat. Mm -hmm. Sigui el que sigui, és sagrat. I un himne s'ha d'aixecar. A més, és així. Encara, encara que l'himne no sigui el meu, si ja sigui gent sí, sí que aixeca, doncs aixeca't. Sigues sí, sí, educat doncs jo he viscut això amb segadors i gent que s'asseguda. Uh -huh. Potser alguns per ignorància n'hi ha molta gent ignorant encara aquí al nostre país, eh? Perquè esclar, la immigració i no vaig contra els immigrants, eh? Jo això per mi que, que consti, els immigrants han que tirar culpa. Però sí que va tenir culpa doncs, la, la, la massificació d'immigrants que alguns encara no en tenen al català. Perquè no en tenen ni dels perits del català i no els hi donen l'ocupament. És així. És així. També hi ha molts immigrants que en aquest moment tant són catalans com nosaltres. També és veritat, vull dir que no, no, no tot no és així. Però és cert que molts i menys no, no, no... Incluso si parles amb alguns dels immigrants actuals, d'alguns d'aquests llocs, d'aquests guetos que hi han, aquests guetos que hi Alguns, encara jo no entenen encara el gir polític que té Catalunya. Mm. No ho no, no, no És que ni... com ho dic, eh? Mm -hmm. Bé, doncs, esclar, això tampoc es pot parlar en quarts o moments sense conèixer les persones, però esclar, vull venir de... Mm -hmm. Mm -hmm. Ja m'entena, oi que sí? Veig que vostè lliga molt, eh, o com a mínim ha molt ràpid de la conversa, eh, el, el, diguéssim, el, la feina dins del món de la música amb, amb la situació política actual. Que es, que es... Sempre. Des de... per influència del meu pare, malgrat que venia de, de Lleó i de, del País Basc, I mm -hmm. només vaig conèixer la meva àvia. Era basca i no en tenia ni el castellà ni el català, parlava basc només. imagineu -vos. Però a casa meva sempre hi, hi havia l'esperit catalanista, sempre li va per valdre. Sempre. El pare eh, llegia la, el diari de la Publicitat, que era el diari d'Esquerres d'aquell moment. Eh, va aprendre un català molt bé, eh, li agradava tot el que era, o sigui, proporcionalment li agradava el mateix que em podria agradar a mi ara, això, en proporció a la seva edat, als seus orígens i al moment que va viure. Però sí, a casa... i a <coughs> a mi, el meu pare ens ensenyava, o eh, sigui, sí, els, els, els castellanismes ens els esmenava sempre, els rectificava. Però ell era d'origen de, de, de, castellà i tan, de tant en tant se escapava alguna essa sorda <laughs> o algun castellanisme involuntari, perquè ell no volia. <laughs> Els rats ni dèiem, això és ja més grans, eh, això ja quan ja, jo ja ja, d'ambejor d'edat. Ho diríem en no, un pare, a parar. Mm, -hmm. i vostè, eh? En... En això, no. Les no. que que vostè és a Madrid, penys Madrid. I, bueno. Sí, <laughs> bueno. això, no, el el el el català absolut. Però, I això, el Camp Coral, com vas començar, doncs? Perquè dins que ho reunia amb uns quants joves i Quan tu dirigies... Sí no, no, el Camp Coral és vocacional, això sí que t'ho dic. Però també havia jo... una tradició no, no, no, popular no, no. en aquest meva, moment? No, no, no, a casa a meva, no, no, a casa meva, el meu pare va anar a cantar l'orfeu de la per inèrcia. Potser perquè, doncs, algú va dir, mira, ja ha, ha un orfeu que, que canten, i va ser els dels 17, als 20, i prou per la feina també perquè havia de treballar. Bé, però no, no hi havia afició al Can Coral, no n'hi havia. No, gens, però zero, zero, zero, i els meus antecedents encara menys. No, no, no. Ni jo coneixia, ni jo sabia... Uh -huh. jo era una ignorant perfecta. Sí, jo no, no coneixia ni el repertori, sí, jo sabia l'Eurea Riera, el Noi de la Mare, eh, tots els cançons populars que m'ensenyaven a Romo Llull. O sigui, més Clar, que... I que allà ja cantàvem a l'Ulissó. Harmònicament no. Uh -huh. no. No arribava allà del Ramallull de Ramallull a una coral, però sí, des del punt de vista de, de musical sí. I me'n recordo encara, és curiós, encara me'n recordo la senyoreta Isabel, uh -huh. que era professora de música. I ja en el, en el Ramallull encara hi ha un, una sala auditori, en petit, però auditori però gran, gran, però en, en proporció que és una escola, a les golfes, amb un estacionat molt maco, que no es diu estacionat en català, no sé què l'estiu, però... una delícia. Hi havia de tot, d'allà. I música, doncs aquesta. I hi havia un professor, que jo el recordo moltíssim, me'n no recordo el nom també, d'alguns altres encara, encara me'n recordo també alguns. el que deia Josep Bellespí, que era músic, feien rími que... en fi, des del punt de vista, diguéssim, d'una formació sensibilitat musical, o com ho haguessis. Aleshores aquí, aquí sí que em va, això sí que em va a impactar. Mm -hmm. Això em va marcar, o sigui, a, mi, a mi, em va ajudar, em va ajudar. I la part coral jo no sabia res, res. dir una cosa, quan jo vaig formar, i és una... bueno, una mitja confessió, no, no, no, no, un comentari. Quan jo vaig començar a dirigir, perquè no el conservatori ens van ensenyar molta música, però en aquell temps no ens van ensenyar eh, interpretació coral. No, feia música. Ah sí, jo sabia molta música, però quan vaig volti del de, de conservatori, i, i no el critico, perquè tinc un record molt bo de, de, de com em van ensenyar al, al piano, vaig estudiar lo boé, també. Ara em ve la, una assistenta. I ara passarà per aquí, li direm que sigui discreta i tot plegat. Ara ho anirà. No, ella ho obre perquè té claus. Bala, Això me'l dic que, que ara arribo. Ara arribo. A més jo vaig dir que avui tindríem una, tindríem una invasió jo. Mm. Ella ja ho sap però ara ja ho dèrte, l'ajudareu a passar eh, I... no, no, en una eh. Què? No, estava. Ah, baixa, baixa. Ah, truca No, ella uridà d'entrar. Bé, doncs, eh, creio que estava de un nou vagatge soltiva, al conservatori, no tenia reconcural. Sí, bé, bé, bé curada, però m'hi ja sí. <ríe> sí, <exacte. ríe> <ríe> sí. sí, Doncs, jo, és clar, va un programa del que ja començava a agradar-me a mi. Perquè és clar que a època no hi havia ni discos i si sí, vins els deies anava a l'estranger, jo encara no anava a l'estranger, mm -hmm. eh? no, no hi anava. Uh, tampoc aquí tampoc hi havia tradició familiar d'anar a l'estranger. Mm, qüestions... el que sigui, però no anàvem a l'estranger. I... Um, vaig tenir un programa que mi em va agradar i vaig posar entremig l'Ave Maria de Victòria. Maria I la Maria de la Victòria mai l'havia sentida. Mm -hmm. no, tenia, no tenia discos, tampoc. I jo què em faig així? I una brosa que em va servir durant un sí. bon temps, encara que d'una manera bastant escassa, perquè no servia gaire econòmicament. Els vuit aquí, i amb la mateixa formació, més o menys, a ah, ah, 8 de no sona, amb mani, època sí. de fa un any, o dos. Un any o dos. O tres, sí. És sí, això, Són joves aquí encara, eh? Sí, bueno, bueno més o quatre no, no més quatre, no. No, no, i... no, no més quatre no. No, no. No, no, quatre màxim. Sí, el que passa és que està amb els riollers. Bueno, doncs això. Doncs l'any 50 jo vaig, vaig formar aquest, el Con Madrigal. Però aquesta diu 1 de juliol. 1 de juliol era el, era el dia del que vam fer el primer concert. Ens vam fundar eh, d'una manera formal els anys 50 l'1 de juliol. I l'1 de juliol del, de l'any següent vam fer el primer concert. Però és que tot això no és perquè sigui el cor Madrigal. Aquí hi havia ja, i aquí hi ha ja que eren, que no, només hi eren tres. I us coneixeu ja, o d'on veníeu? Ai, forma... sí. Hi sí. ja, ja havia obtingut bastants... si sí, tots no. Això no, no queda gravat, segurament, oi? No, no, no, no, no, no. Sí, que parlàveu de l'any la, 50... Sí, no, no, no, jo, en les meves estèries corals, era formar un cor. I un cor limitat, petit. En aquell moment hi havia l'ofeialisme encara uh -huh. eh? i que venia uh -huh. de, de, de claver que eren doncs, masses o bé, però jo tenia un cor de, de càbra. Uh -huh. I això jo no tenia d'edició, però ho tenia aquí al camp. I vaig, form, vaig crear aquest, aquest grupet que una majoria eren família i alguns quants i poc més amics formació musical, alguns molt i la majoria gens. Allò que deia. Comnçar, començar. Però en aquí junt amb això i això lliga amb una mica amb la vostra especialitat popular o tradicional. Jo aquí pensava al bon país. Pensava al molt país. Però absolutament. Sí, Això sí, fer música, i aleshores també deia amb un escrit que en aquest moment jo el, el subscric, un escrit que fa des de l'any de 50, o sigui, inclús que jo ho vaig concebre abans de l'any 50, abans que el vaig... ja el portava aquí. I això sí que... en aquest moment no és que n'estigui satisfet ni que ho foi, no, però dic, no, no, això és el que jo penso en aquest moment. Eh, vaig posar sobre una cosa, una frase que no és meva, no sé, no l'he tret. Segurament li té lloc més. Tota zona per un ideal. Això és copiat. Bé, ja està. Tota zona per un ideal. Això ho intitulava. I després deia, doncs, això, que, que fèiem aquest cor per cantar bé, però no millor que un altre, sinó de, de la millor manera que ens aleshores Perquè jo... Hi ha una cosa que he, he intentat sempre. No es tracta de ser millor que aquell, sinó millor que tu mateix. I això sí ho deia. I per què millor que... Per, doncs per millorar el nostre país, la nostra cultura. Em venia a dir això. O sigui, venia a... S'ho el que vosaltres esteu ara treballant. Per millorar el país. Com? Culturalment. La música és art. L'art és cultura. No em diguis si jo era en aquest moment. Perquè jo... Ni, ni un home molt format per poder fer conferències filosòfiques sobre la música, sobre tot això, no. Però eren els meus sentiments. Ara, és clar esclar, amb el temps, l'experiència eh, doncs, sí, et dona, dona coneixements i et dona seguretat amb molts conceptes que un sent. Jo en aquest moment m'atreveixo a dir no, això no és que és així perquè jo ho penso, però jo penso així i, i no renuncio. Que, que no és el mateix que, que dic, jo tinc la raó. No tinc la raó jo, però jo això ho penso i d'això no, no, no si ho renuncio. I això el que em dóna? Això ho dóna l'experiència. I després, una cosa que tu ja saps que, que, que això tu ja ho has fet tu, perquè ho fa qualsevol persona que, que ha anat pujant de nivell, és l'inquietud d'anar estudiant a cada moment. aprenent de qui sigui i del que sigui. Bé, pregunteu coses, va. No, no, però són reflexions interessants les que estem fent. No? No, I del Cor Madrigal, si pots explicar una mica com va... Oh, doncs el Cor Madrigal. En aquell moment, que sí. hi havia com a coral, a part de l'Orfeó, català, el bé, la que coral Sant Jordi, si no? tu Sí, sí, si sí. Mica... sí. Mm. Anem a... Mira per blogs cosa que jo he explicat moltes vegades, i que tu saps de memòria, eh? M'he mm -hmm. dit no, no t'expliqui res, res de nou. Mm -hmm. Catalunya té, té una base. Sempre hi ha... bueno... Allà on hi ha l'home hi ha la seva obra. I això és indiscutible. I èpoques de, de, de, de la història d'un país amb un aspecte, amb un altre, amb el que sigui, sempre hi ha hagut un home. Eh? Jo estiuet jo a Castell Terçol, i Prat de la Riba va néixer i va morir a Castell Terçol. Aquest home va ser un gran home, va, va construir bases, bases escrites de cultura, de, de, de coneixements inacabables i només va morir no va viure 50 anys. Aquests són grans homes, aquests són grans homes són grans homes que, que, que ens ha posat i són aquí i fan aquesta I com aquest fe com que en hi ha molts. Allà l'home hi ha la seva obra. on hi ha la seva obra? Això és una veïna que quan entra sembla que en a casa i quan jo entro a casa sembla que en a casa seva. <laughs> um, en tant tant se me'n va la idea que sí parlant. Doncs sí, hi ha la seva obra. Però jo anava darrere d'una cosa. Que es tenta el sol, prenda la riba... No, bueno, no, com, com, com a tema de, de, de, de connexió amb, amb, amb l'exemple. Bé, no, això mateix. Aleshores, aquí. Què va passar a Catalunya? A mig, mig segle XIX, doncs, eh, va sortir el senyor Claver. Mm -hmm. Doncs, el Claver, aquell home que tocava la guitarra, que era de tot, polític, esperit catalanista, esperit socialista, esperit eh, de, de donació. Va viure molt, va ser feliç, va, va ser infeliç, va ser de tot. Va, va, va, però, però aquell home tenia, tenia la dèria aquesta. Clar, doncs allò, sense voler, aquell home, sense, no se'n va donar, Ho va fer, però no, no es va donar del que faria després, en la meva època. Va crear un, una base i un punt de partida. Aquest és un clavé. Amb com? Com diem català? una amb una sabata i una espardenya venint de la base. Eh, això és conegut de què va treure els homes de la taverna. Això ja, ja és una, una cosa, ja que, que és una realitat. Les dones a casa, rentant roba, fregant i cuidant els nens. Però el que, el que hi havia en aquell moment, els homes van anar a cantar i va crear un, un ambient tremendo, que, que hi, havia, hi havia en l'època d'ell en un barri, més aviat del no, barri, que diguéssim el de, de, de Barcelona Vella, hi havia teatres que feien sarsueles. Els concerts es feien a, a partir de... de... Segueu-vos bé, eh? De la cinc de la matinada. Sí, set, vuit. Sí, feien concerts. Sí, sí, sí, sí. feien concerts. Hi, hi havia concerts, teatres, sarsueles, coses, budavills, el que vulgueu però hi havia una efervescència d'una cosa que naixia. així. Com? Doncs no se sap. No se sap. I aquest era la virtut de, de, de, de Clavé. Aleshores, com totes les coses van evolucionant, cantaven bé, però sempre es pot cantar millor. Inclús que els que canten millor, inclús que aquells que canten encara cantaran millor, inclús que... perquè la perfecció no existeix. I com que existeix, sempre és clar. Sempre és clar sempre per cantar millor i sempre hi han ideals per superar un, ide un altre ideal. És com anar, anar darrere del Pestanaga. Eh? Doncs, en aquest cas, qui va ser aquest home? Millet. L'home i l'obra. Clar, també un altre clar evident i també basat sempre per l'amor. El país... La... La, la, la situació d'en de, de, era més socialista que no pas de país, encara que també pensàvem el país, però això encara, no, encara no havia escut, encara hi havia influència del segle XIX, segle encara, del, del, del segle XVIII clar, del XIX, encara, venint del segle XVIII, que hi havia influència, i encara no hi havia massa eh, eh, assentament d'aquest esperit. Ara, Millet ja és diferent, Millet ja, ja també doncs instaure el catalanisme i, el, i els escrits del de, de Millet, tu saps que hi ha no? mm -hmm. un, un, uns escrits molt importants, com se diu això, ho saps, oi? Hi ha, hi, ha, hi, ha, hi, ha, hi ha uns escrits molt importants d'ell que són bàsics, que, que algunes coses diries, ah sí, esclar, això és esclar, i això en aquella època encara, eh? Doncs Millet... puja el nivell, i que el feo català. Un el català, que va arribar a cantar molt bé, però si comparéssim el feo català d'aquest moment amb els cors d'ara, diríem com, que és com si comparéssim el, el Barça d'avui amb el Barça del, de, de, del principi de segle. Els d'avui els, els, els esbandirien. Per què? Perquè molt evoluciona i tendeix a millorar. I amb això jo estic d'acord. Tendeix a millorar. El món, el món millora. Eh? Que està malament. Si el gènere humà no millora, el món està igual sempre. Sempre hi haurà això que estem queixant-nos, que si guerres, que si coses brutals, que tot el que estem dient ara. Eh? <coughs> Quan vegeixes les coses que passen penses per què passa això. Però, sí, sí, però, però en canvi també hi ha coses bones. Bé, doncs Millet. Què va fer Millet? Va pujar un esgló molt alt i en el, temps, en el seu temps el, el Feu Català eren un dels millors cors del món, clar, suficientment perquè doncs, tingui, tingui un valor tremendo. Clar, les gravacions que, que tenim de, de, de, de, del Feu Català hi ha un aspecte que és la moda de cantar d'aquest temps, perquè també el, el món també té modes, eh? es canta d'aquella manera perquè doncs hi ha unes escoles que prevaleixen, que, que, que, que, que influeixen, però també hi ha les gravacions d'aquella època, perquè quan sents una gravació d'aquella època per un gran artista, també sents, home, també hi ha, també hi ha dius, esclar, doncs, els mitjans tinguis, no les... però en aquell moment era el millor del món, entre els millors del món, entre els millors. Bé, aleshores hi ha la guerra, la guerra és, és una etapa que trenca moltes coses, i a Catalunya no cal dir-ho. Ens van fer retrocedir 50 anys. Va crear, crear drames, no solament a Catalunya, sinó a tot Espanya. Les enveges humanes, personals, es van menjar els blancs contra els... Eh, els que no eren blancs, i els que no eren blancs contra els blancs va haver-hi les, les venjances, que un denunciaven a l'altre, clar, que li tallaven al coll, van passar coses a un cantó, aquí en van passar moltes, a l'altre cantó també. També, eh?, també. Uh, I aquí, doncs no cal dir-ho, ja ho sabem, doncs això va ser un, un, un, un retrocés de, de, de la cultura catalana. L'esperit de Ramon Llull, per dir d'una manera, eh, i totes totes les coses que hi havia en aquell moment, va desaparèixer. Allà vam posar un director castellà i tot un llibre de Franco arriba a Espanya. No, no tinc aquí, no, no, no, no m'hi he preparat massa. Tinc un llibre de, de Solfeig, que tu no l'has passat que un llibre que, que van fer, es deien Alfonso, Alfonso va ser un professor del conservatori que tu ja no, no vas lliure, que era en català, tot, tot era en català, inclús les, les indicacions de matís. I es va continuar venent i jo vaig haver de, de, de passar estudiant, que es passava al tercer curs, ja hi havia les claus, a diferents claus, i es emplegant. Però tota la paraula, tota la paraula, que, to, a dintre, tota paraula que digues, moderat, es, eh, creix, creixent, eh, expressiu, el que sigui. Arriba a Espanya, arriba a Espanya, arriba a Espanya, arriba a Espanya, el tinc, mm, en aquest moment no sé el tinc, però ho podria mostrar. Arriba a Espanya, tot, tot, tot, res es van deixar, tot, totes les pàgines, això de la llitoral, Való, que era el que ho editava. Per tant, el no, valor van entrar i van dir, tot això, i els dic, els dic, o ho facin tu vostès o ho fem nosaltres. Bé, és un de, no, no, no, no dic, ja no em sorprèn res avui dia, perquè van passar coses pitjors, però ho dic com a curiositat. I, esclar, bitllet, aleshores, esclar, aquí es trenca el, el feu català suspès. Només permetien fer assaig. Suspès, no podia actuar. Alguns, els que podien actuar, són els que van fer alguna cosa que jo no critico, però jo no ho vaig acceptar, que és un tema, un tema també comentar, potser. Com que és particular, potser no caldria, però per situar una mica l'època, sí. <coughs> Mon Madrigal, <coughs> quan ens vam estar un dia, a casa meva, assajàvem a casa meva, hi pocs, i van venir, tu, tu, tu, tu, la policia. Oh! Vostès, què fan aquí? Cantem. Què canten, cançó del català? Home, sí. I en casa d'allà no canten? Home, sí, la policia és universal. Sí, però cantem, sí. I vostès, a veure, de documentació, vostès són associats? I ho havíem demanat per ser associats nosaltres. I no ens contestaven. Tinc el document també, eh? El tinc. Però no ens contestaven. Bé, o oh, doncs han contestat. Diuen, oh, no, no, vostès no poden actuar. No, no, vostès no reunir. Dins de dotze persones es poden reunir sense... I érem, doncs, catorze o quinze. No, no, no, no. Eh, ja no, jo no em faig... <ríe> A mi ja no m'impressiona això, això, això és, això és història, eh? són experiències, això. Vinga vostè, vinga vostè a la comissaria, ahora, i hablaremos de esto. 20 o 40 vaig estar a la comissaria, jo. Com que, quà, pobrets de mi i pobrets d'ells. Escolta, què fan aquests? No va passar res, però no podiu actuar. Aleshores, home, nosaltres t'hem d'actuar. Aleshores què vam fer? vaig canviar de nom. Durant dos anys vaig estar cantant amb el nom del coral del segle XV. Ah. Mm -hmm. Això consta amb una espècie de, de, de recull de records meus que faré i que faig. Això constarà naturalment, i consta. Amb aquest, aquest coral segle XV vam anar al únic concurs que ha anat, no, menat a dos. A mitj del Vallès, a casa de, dels Millet, però no del gànster, sinó del pare dels Gànsters, que el pare del Gànsters no era un gànster, perquè va ser president de lo que és avui la Facec. Tu saps jo història d' això? No. Ve un procés la Fasec va trigar també per qüestió política a ser Fasec. Va començar ser Catalià de la França de Catalunya, però abans encara va ser Catalià. Devenia de la revista, la revista musical catalana, de la revista del Feu Català. Devenia així per fer una altra trampa. I en aquell moment el president era un home abrandat, catalanista i incorrupta. El seu fill no. Però que els confonen. I inclús conforen el millet gànster, que, que jo defineixo, amb el millet fundador. El millet fundador era un, era un musical, no tenen massa proximitat de sang, venen de cosins ter tercers o quarts. El millet fundador era pobre. Els millets que jo, no, aquest anterior era el pare del gànster, era teletinent de, de la Mella del Vallès. I allà feia concurs musicals. Un dia vaig anar en un concurs i vaig veure que hi, un cor guanyava un premi i un altre no i un altre tampoc. Dic que qui si vinc jo, el segon potser jo el podré tenir. Perquè el primer m'agradava molt. I, bueno, ens hi vam apuntar. Vem anar-hi i veu millor el primer no. Bueno, no, no, història, no, no, no, no és cap orgull ni cap, no, no, això, ara ara que es pot, jo no ho explicava abans això, mm -hmm. però ho puc explicar, perquè tu, quan jo era petitet era dolent i bon, i, i tot, i feia entre melituds, doncs ja està, es pot explicar. Bé, doncs, aquest millet també em va fer molt. Aleshores, després de mi de vam venir, doncs, això. Quan jo vaig començar el Con Madrigal, no tenia, només sabia que existia, feia poc temps perquè el, el Sant Jordi es portava dos o tres anys, la capella clàssica polifònica més, perquè venia de la guerra, de mans de la guerra. A part que en Ribó era francès, de nacionalitat per una qüestió familiar, d'haver nascut allà, encara que era català del tot, però era francès i per a part va passar aquí la guerra, tot tranquil·let, inclús en, en moment d'anar al servei militar, no hi va anar naturalment. I, i el seu, ell ja tenia un cor de cambra en aquell moment, per tant com va començar la guerra va continuar amb un cor de cambra. A part que ell ja tenia una formació, tenia deu anys més que jo, tenia una formació superior avançada que jo, i molt, molt, i molt important, violinista, compositor, bé, molt bé. I, i sobretot en, en Ribó, jo em vaig envidallar amb en Ribó, jo em envidallava amb en Ribó. Deia, com aquest, com aquest, com aquest. Va fer una passió segons Sant Mateu, que jo a mi em guardo la i jo ja en aquell moment ja festejava el que va ser el meu boller, i jo hi ja deia, com, com aquest, com aquest. Bé, aleshores, com a Sant Ribó, com a Sant Jordi després, i jo després, amb una certa proximitat, perquè va ser després de la guerra, doncs anàvem despuntant, nosaltres anàvem cantant cada vegada millor i mire, canteu bé, canteu bé, ah, molt bé, és que cantem abans, millor que abans, magnífic, eh, aneu cantant bé. I això d'una manera espontània ens va eh, aproximar i, i, i vam començar a estar junts. Al principi el senyor Ribolló i deia vostè, jo també, i inclús amb en, amb en Martorell, amb l'Oriol. Després, un dia, com que cantàvem tots d'una manera similar, érem cor de cambra tot, nosaltres tots ja teníem cor de cambra, ens vam fer una proposació de fer una producció important. Això que ara fan els cors que hi, altres, hi ha més, ara és altre món. Ara, ara, nosaltres vam començar amb una seva i, i una esperenya, i continuàvem una serbata i una esperenya, però anàvem pujant. I a partir d'aquí, aquests tres cors es van unir, dos no van unir, s'unien quan els, els hi proposaven. I així vam fer moltes produccions. Passions, cantates, uh, Mendelssohn, uh, vam estrenar l'Atlàntida, a l'Iceu i a Càdiz. Uh, bé, molt, moltes coses, més, més, i uh, misses. Grans directors, que això també no ens donàvem majoria d'edat, perquè nosaltres érem dirigits per grans directors i això també ens, ens, ens anava fent pujar de qualitat podria dir noms, eh, no, no ho recordar, Unxerchen, un que hi havia molt bo, uh, Fim Wengler, um, Comisiona, um, bé, noms d'aquella època molt bons. Mm -hmm. En aquest moment aquests potser serien antiquats, perquè és clar la música amb deu anys avui dia, la interpretació de la, de la música canvia, eh, amb deu anys. Deu anys fan unes altres coses. I això, i això va ser... Comentable. Això és una cosa que s'ha de comentar, perquè va ser una etapa. Si em dius, qui, qui va ser la primera? Clover. Billet. I nosaltres? A partir de nosaltres hi ha hagut èpoques més bones. No, han anat millorant tot. Aleshores també, a, aleshores, la cultura t'ha millorat sempre parlant de cultura, i si diem popular no diem no popular, perquè tu ja un dia et vaig dir que jo del, dels cors no dic cultura popular, perquè esclar, quan cantem Bach cantem cultura popular, home no. Però com cantem potser ser eh, eh, L'Oll de la Mare o, o, o, o qualsevol cançó popular, sí, és cultura bona. Doncs cantem una cosa i una altra. Eh? Mm -hmm. Però no, nosaltres obres importantíssimes i encara continua no? el encara continua però jo, jo deia cultura popular que estiguin closos absolutament a la cultura popular jo dic... em sembla que no però vaja, és igual, no té massa importància llavors <coughs> hi ha un, un, una segona etapa i aquesta és indefinida <coughs> perquè ve, ve el temps la cultura s'obté des del moment que es diu anem a millorar i aquí, eh, a Catalunya, inclús a Espanya, eh? hi ha hagut moviments, cosa que ara, ara ha anat enrere, gràcies a aquell senyor que es deia verd, que encara se'n diu. Mm -hmm. eh? Ha anat enrere, però van endavant, i ara es conserva, no van endavant, ara no va massa endavant, però es conserva, però amb el temps que va començar a anar millor, fins que hem arribat la creació d'escoles de, de música, eh, normes d'escoles, de, de, orquestres... Des de quan hi havia una orquestra a cada escola de música? Mm -hmm. Des de quan es podia fer orquestres de qualsevol cos, de qualsevol grupet? Des de quan... l'altre dia va haver-hi una reunió familiar meva i amb, els, amb, amb uns quants dels meus nets ja van fer una mitja orquestra. Però per què? per què? Perquè hi ha l'acadèmia, s'estudia, hi ha la corrent que influeix d'estudiar de, música, de, que, que informa. Hi ha les Buch, que no és un exemple de... Bueno, totes coses no, no són perfectes. I moltes coses podríem trobar imperfeccions però sí, entre la imperfecció i el bo d'una idea i d'una realització, em queda un més boc encara. Eh? I, i, i els, els conservadores han millorat, els professors també han millorat, han, han vingut professors de l'estranger, que no són la nostra salvació sempre, perquè també tenim molts professors aquí, eh? no, no tot està amb la salvació de fora. Eh? I això també ha fet pujar el nivell, I això també s'ha de considerar com una etapa, no sé si de la música popular, de, de, però en general sí. Genènicament, d'una manera general, la cultura ha millorat, la gent està més preparada. Sí, doncs una part, I, I què una part, més? A part del creixement, diguem, en qualitat, també hi ha el un creixement en quantitat, oh, ba, ba, ba, que faig func una funció social. No? Ba, ba, és que de la quantitat ens surt la qualitat. Perquè ara hi ha corals a tot tipus de... de Bé, sí, de, sí de, bueno, per, per, ara anem, anem, anem, ara jo parlava en general sí, sí, de música. Sí, sí, sí. <coughs> Aleshores això, aplicat a les corals, encara hi ha corals que, que són elementals, per què? I seran d'una a part de què tothom té dret a cantar, sí, sí, sí. incluso persones que, que, que, que canten, que no està bé dir que canten malament, perquè els hi fas un mal favor, que no canten com algú que hi entén diu, ai, ai, com canten. Oi que se passen bé? I canten? Doncs a, a mi el gust això, aquesta, aquesta que té el meu gust, s'escandalitza. Manel, tu has a sentir aquestes corals? Sí. Per respecte. Perquè aquests corals, si no canten bé, alguna vegada també és pel director. Perquè quan jo pregunto, que canta, qui, jo canto amb una coral, el primer que pregunto, qui us dirigeix? Jo us asseguro que hi ha algun director que això passa en totes les, les, les matèries, en lloc, perquè en la pedagogia pedagogia general, general que ha d'anar al col·legi, hi ha molta gent dolenta ensenyant, eh?, que no té talla i això fa mal malforma alumnat, doncs amb música passa igual. Sí, amb una coral i amb un director, que proporcionalment en sap menys que els cantaires, perquè proporcionalment el cantaire en sap una mica més que el director, però amb la responsabilitat que ha de tenir un director, no en sap més. El contrari, els fa molt bé i això tu ja ho saps ara tothom t'ha de cantar i està molt bé, sí, sí i a tots els nivells, però ara hi ha moltes més corals i ha més consciència coral tenim una federació, una federació que Déu-n'hi-do una... home, sí <coughs> una com feder... ho veus, això, federació moviment coral eh, veus que a nivell institucional l'organització del camp coral a Catalunya està ben orientada jo crec sí, que sí, sí, i millor que mai Sempre es pot millorar, però hi ha més corts que han tant millor que abans. O si sigui, tots, tots han anat pujant, un, un o dos o tres o quatre graus. I ara es canta molt millor. O sigui, ara també, també com tota l'evolució, el que passa com amb totes les coses, els directors són més bons també, tot bé d'aquí també. Hi ha molta formació de directors, molta formació de directors, molta, molta, molta, molta que dona resultats a cap de deu anys. Cada deu anys, doncs, va millor allò. Com a això també he participat. Com? També heu estat formador de directors. Eh, doncs sí, ser una activitat paral·lela a la direcció. I això perquè a mi m'agradava molt, m'agrada molt. Jo, jo m'he dedicat molt. molt, molt, molt. Per vocació també, per vocació. I i ara no ho faig, perquè ja no, no és el que a mi no, no toca, ja, ja, no, ja no és el meu, a part que hi ha gent jo que ho fa molt bé, hi ha gent jo que ho fa molt bé, però no dono consells si no me'ls demanen, però si me'ls demanen respon. No sé si era Seneca, em sap que era Seneca, que deia no doni els consells consells aquells que no te'ls no te demana. Ara si ves una persona que és una i veus que hi posen algun consell sempre positiu. De tota que... manera te'ls demanen, eh? Perquè a més a més hi ha una cosa, Manuel, que tu vas molt a veure, on deies ara qualsevol tipus de coral, que... És que és però a més a més segueixes molt joves. Sí, perquè eh, eh, però, és que bé, tot perquè... això és dintre, dintre, dintre la vocació. M'agrada veure evolucionar la gent jove que no conec, eh, quan diuen, hi ha un que, que fa molt bé, hi ha un nom que sona molt, que sonava molt per mi, però ja el coneixia molt de i jo no, a Sant Cugat, que és l'Oriol Castanyer. Saps qui és? Sí, però no ho conec. Doncs, val la pena. I qui val la pena? El cor que canta, amb ell. clar. Vaig un... Esclar! molt bé de l'Oriol Castanyer, i jo ni el coneixia, i ja feia dos o tres anys, i dic, ah, ja anava... Jo vaig anar a Sabadell, perquè vaig, vaig enganxar-me... no, una de les persones que me... vaig dir, escolta, jo haig sí, un, sí, una de les directors que dirigeix la nostra agrupació, corta de la nostra agrupació, la Júlia no, ja Césé, saps qui és? Sí, eh? doncs, ja. Diu, jo hi vaig a Sabadell. Diu, dic, escolta, podria anar el motocotxe. Diu, home, és que jo anem tren. I dic, escolta, anem junts al teu cotxe. I sí, sí. I vaig anar a sentir... vaig anar a conèixer... I a, a, a, a, a, a, a, a, a més a més veure haver un xicot de Sabadell, que havia associat can amb la meva filla, amb l'Elisenda, i que s'ha vingut director. I tampoc no havia sentit mai, no l'havia vist mai. Doncs també era una sorpresa, també. Sí, sí, i a mi... Però això, tot això, eh, gairebé em vida, això. Clar perquè m'ombo el meu temps. Clar. Jo es, es, vaig, a, es, eh, vaig a concerts, un 80% percent de concerts doncs és un 80% corals i els altres, altres coses que també m'interessen, però com que tampoc tinc temps d'anar a concerts, si, si em perdo un d'orquestra, doncs em, també m'agraden, però sobretot els, els populars. I, I aquesta gent, doncs, també fa cultura. Populars, clar, evidentment. Jo no sé si he dit coses inútils, sí. Cada vegada es fa més versions de cançons populars, no? Hi ha més compositors que agafen... Ah, sí. A sí. ara hi ha una col·lecció de cançons... Sí, sí, sí, sí. ...enormes, i es van descobrint coses a partir de l'obra del cançoner popular de Catalunya, i coses desconegudes. Tenim sí, desconegudes. Tu, tu, tu has arribat a tenir un llibre del Madrigal? El llibre del Madrigal. El...? No arriba a ser el llibre, perquè? el vam fer fa 25 anys. Per tant, han passat més de 25 anys. En partitures, sí, sí. Aquest en partitures, aquest que hi ha, Nadales. Sí, sí. Doncs això és una cosa que continuem fent. Cada any, sense buc, doncs jo he entrat en la cultura popular. Això mateix, aquesta pregunta m'has sí dir, doncs sí, això mateix. A partir del moment... Vas dir, un, eh, editarem una cançó cada any encarregada amb un, amb un compositor. Els primers anys no van ser carregades perquè va ser una cosa improvisada, però a partir de, del segon o tercer, tercer any ja vam encarregar una cançó especial amb un dibuix especial que anava, anàvem a fer amb col·lecció. I quan va fer 25 anys, que no van haver-hi 25 partitures perquè ho vam començar a partir d'un moment determinat, era el 25è o 50 ja no me'n recordo, però n'hi havia massat, de les cançons. O això ho vam editar, amb un petit historial del... del... del Corma de Gala, que ho va fer el... Pere Artís, eh? El Pere Artis, que em va demanar de connotació, jo li vaig donar, i ell va construir una cosa que ho va fer molt ben fet. Ho feia molt ben fet. Bé, doncs, això. Sí, i la Fasec és una federació molt seriosa, abans hi havia la... no sé què de les orfions, sí, recordes tu? Sí, hi ha hi ha el soc? I... O... No, soc és es... es... posterior, el secretariat de la França de Catalunya era una sortida a tenir permís oficial, yeah. yeah. no, d'aquest centre parlaria moltes, moltes històries, el soc era la Catallat d'Orfeons de Catalunya, sí, que estava inclòs dintre de, de, de, de, de l'Orfeu català, però que també se miraven malament, eh? vull dir que també, també se miraven malament. No. La Germana de les Orfions, mm -hmm. que és la històrica federació coral de, de... ja teniu, heu de marxar ja. No, no, vaig controlant el temps. Sí. De, ara sí que vaig veure aigua potser he dit coses que no necessitàveu no, no i m'he mm -hmm. deixat de dir coses no. mm -hmm. en tot cas i a l'aspecte quan heu fet aquesta evolució de com ha anat quan hi va amb els ajuntaments l'arribada a la democràcia quin canvi més gran hi va haver amb aquesta recuperació ah, ah. Si no, notar. la democràcia de l'any 70 i escaig, sí, no? Sí, 70 No, no vaig fer. No, no va notar una...? No, no, no, no, no, no, no va notar, no, no. Home, sí! Sí, sí, democràcia. Bueno, el canvi absolut d'allò, dic, com el Toro sí. de Ser i, i, i el mur de, de Berlín, i això que ens va dir, ah, d'un dia per l'altre ja no hi ha el mur de Berlín, ja, ja, eh? I... Ja, i quan va haver sí, quan va haver-hi, comencem de la casa, hi ha una cosa que ens va, ens va sí, esclar, vam poder obrir-nos a les nostres tradicions, obrir-nos, però no automàticament, no de seguida, el que passa que, el que, passa que cada, de seguida ja ho van començar, podíem parlar més en català, podíem eh, eh, expressar-nos més en català, cosa que, que ha vingut però que hi havia sempre, i encara bé, Eh? avui he llegit al diari, que sabeu a vosaltres que ha fet una llei que en els estudis l'exàmens d'advocacia es diu no? mm -hmm. ho he dit? Sí, sí. dit? Sí, sí, dit. <laughs> el català no entra fins ara diu que hi havia dificultats però ara ja per llei i això es dona ara, avui, en un moment que, que, que encara políticament encara sembla que com van darrere. No? Doncs el canvi no es va produir immediatament. El que passa que immediatament vam tenir ja ah, el cor obert per sentir en català, que no és el mateix. Perquè d'aquella manera abans no podíem. I, doncs, i nosaltres vam, vam tenir aquest estatut que se'ns va obrir molt i després ens el vam retallar. I això va ser el retrocés. Esclar, mmm... però pel Camp Coral, la potència del Camp Coral continua treballant perquè encara que treballéssim, no dic que l'anonimat, perquè al final d'un Franco ja hi havia més llibertats que ens preniem nosaltres. El mateix que en augmentaments estan prenent a Catalunya llibertats que no arribaran a res, potser, perquè doncs, hi ha tenen més forces altres que nosaltres però en, en temps de Franco al final començàvem a ser més oberts perquè ens preníem la llibertat nosaltres per tant el Camp Coral hi, ja tenia marxa ja, ja teníem penta va continuar tenint va anar augmentant i ara doncs esclar ha anat pelotinament a poc a poc sense donar-nos-en augmentant molt és això la pregunta que feies? Sí. No va ser immediatament. No, no va ser. O sigui, contràriament i amb el sentit negatiu, quan va acabar la guerra ens van tallar el cap. Per dir-ho simbòlicament. Tot, tot zero. Si tornaves català, ladraves. Eh, si tornaves català, t'agafaven. Eh, els col·legis, tots en castellà, i si al col·legi ensenyava algú en català, alguna denúncia, com encara hi ha nares d'un altre tipus, igual, però allò va ser, ser, ser, ser recte, delimitat, en canvi aquest del 70 de, de, de democràcia va ser una cosa que va venir una mica mica, ah sí, ens vam sentir lliberats, no dubte, sí, no ens ho creiem, ningú s'ho creia, ningú s ho creia ni que permetéssim pel·lícules en català, ni... Per, ni, ni... no, no, ningú s'ho creia. I va venir de mica a mica mica mica i he anat augmentant. Però sí, us recordo com, com eh, això, I, i el mur, el mur de, de Berlín i, i el, el burdecer i totes aquelles coses, cosa, que pot ser això? Si ahir no podia ser i ja, avui ja és. Eh, doncs, això sí que ho sento, me'n recordo, com, com una emoció, com una emoció, clar, sí, sí, sí. Que també va influir, però eh, d'una manera progressiva, aviatment. Aquests coses... O sigui, aquests... La història no és canvi de, de, de decoració llevat d'aquests casos tan, tan especials, que ho són, eh? No és... És, és una cosa de procés, la història. Eh? El que avui és avui, és mica... En fi... Escolta, jo no sé si. No, una miqueta seria també que fes una reflexió sobre el moment actual del canc oral i també aquests programes de, de la televisió, és que abans ha parlat... Bé, parl bé, Day, bé, bé. Tema... vinga, vinga la segona part, també, això també no, és comentable. Però, que fes una, bé, doncs una sí, reflexió no, de present bé, també. Sí, de... jo sempre, com heu vist amb el convers que hem tingut, Per mi tot va lligat als ideals que un té de país. I amb el mesura i amb les il·lusions que té en relació al país o relacions pròpies. Tot no fer la preguntar. El moment actual del franc Coral. Doncs... El, el moment actual... Una filosofia meva, diré. Com està el món? Malament, però millor que, hi. que ahir. Que van d'ahir, no. No vull dir tant, però dir que fa cent anys o fa anys cinquanta. En general. Això és una actitud optimista. I això també m'ho dic jo sol, jo mateix. Però esclar, és una cosa subjectiva, això. Jo si dic que tota la vida no he tingut entrebancs o no he tingut disgustos o no he tingut coses que m'han eh, sotregat no és veritat perquè no hi ha ningú que digui jo sempre hi he estat feliç o, o no he tingut sotregs que no és el mateix que no ser feliç coses, morts, desgràcies disgustos i dificultats a la vida econòmiques no econòmiques, el que sigui i en la, en, la, en la història de l'entorn doncs crec que hi ha una cosa que, que es, es pot, almenys jo m'ho jo diria que estem millor millor amb les excepcions que, que representen aquests alts i baixos que porta la història ens he tocat i ens tocarà un altre dia perquè tots sabem que l'any 29 va haver-hi un delta-baix econòmic que ho ha patit tot el món venint d'Amèrica. Ara potser va venir a molts llocs i també ho patim. És eh, clar, si jo dic que ara estem millor que mai, <laughs> la riu, eh, no. no, jo no m'atreveixo, em diran que és mentida i tenen raó. Però clar, hi ha tanta gent que està malament avui dia. Però des de, amb ideals i amb ganes de, de millorar, Inclús polítics que no s'entenen, socialment, tenen ganes de millorar. Hi ha, hi ha un esperit de millorar. No tots. Ara, hi faria algunes excepcions que vosaltres no es podeu imaginar. Respongo a la pregunta? Respongo ahí? Sí, sí. eh? Doncs és això. I el Camp Coral, doncs, és el mateix. El Camp Coral va junt. Va junt i inclús l'aspecte familiar... També depèn de, de, de, de la manera de ser de cada caps o caps de família, també. Perquè va, també és veritat que tot, un país comença per la família. Veus ve, ve, famílies doncs, separades, no per la separació de la, de la parella, no, que no estan doncs, unides, veus gent drogadicta clar, d'aquí és culpa això i aquí comencem a, a fer filosofia i a fer examen de consciència i, i on arribaríem d'aquí, clar. On, on està el bo, el dolent i, i el que és ara jo algunes vegades em sento impotent de poder contestar del tot la pregunta que m'has fet ho far global i l'he agafat d'una manera de, doncs, que jo accepto el que el món em dóna, perquè jo també, com tu, vosaltres, jo també patir la crisi. Vosaltres l'heu patida, però jo també l'estic patint. Us ho asseguro, eh? El que passa en encara soc un privilegiat comparat amb altres que, que, que, que ploren. <coughs> I això també s'ha de tenir en compte, i quan penses en això penses, doncs la felicitat no existeix. Però això és quan, quan estàs massa sensible, no sé si m'explico, uh -huh. eh?, perquè no podem estar tampoc. Sí, som molt feliços perquè cantem, però caram, que ens som de feliços tu, som molt feliços, eh? I els que no canten perquè no tenen ni temps de pensar si cantats bonic o no és bonic, i els que no canten perquè no tenen temps ni de menjar, perquè no tenen temps ni, ni d'anar a cantar, i els que no coneixen el que és el cantar, perquè no, no, no hi han arribat a ningú ensenyar-los a senyals ni el que és cantar, aquests també pateixen. Per tant, és clar. la felicitat absoluta no existeix. Perquè la gran aportació del cant coral és fer feliç el que canta... El que... Bueno, l'aportació... Ai, si di això aportaació sí, jo, no, jo no aporto res. Jo dono el que sento. Jo no hi fer res per, per ser millor. Jo no hi sé res per complir amb un deure de Déu que em diu sí que és bona persona. allò que diuen una persona recta, qui és? Aquella que estima igual com voldria que l'estimessin amb ell. Dona, igual com i aquí és tot. I el can Coral què aporta? Evidentment què aporta? Però no ho fem perquè aporti, sinó que la cultura aporta. El can Coral és, és una de la cultura popular, si tu vols, és, és, una, és una branca de, de l'art, la bellesa. L'art és bellesa, però bellesa absoluta. Quan no és vell, no és art. Quan s'estableix aquesta influència de la bellesa, que és els sentiments nobles, els sentiments de pau, això és, és el cabal. val. Però tot això que ho porta, les, les, les bones activitats. I torno l'art i la cultura. És... És que no hi ha... És que, bueno, jo no, no, no, no sóc no, no filòsof, no sé no, no, no sé... no sé defensar coses. Però jo ho veig d'aquesta manera. Perquè, és clar, els nals són molt feliços perquè fem, fem can coral. I els que no fan coral, no tenen... no els arriba, també poden ser feliços, poden fer esports, dansa... Però dansa ja és música, i ja és art, també. Si doncs, sí, podem fer altres coses, però és que no fan ni això, ni allò, ni allò, aquests que no són feliços per què? Per com a nostra? O per com a fi jo, potser. <ríe> és que en el moment que entres en, en, en aquesta... O si sigui, jo no pretenc que el Camp Coral sigui la solució del món, ara jo no tinc altre sentiment que perquè almenys no sigui la solució del món... <ríe> què dono jo? Dono música. No perquè salva el món, sinó perquè no es perdi, no ho sé, m'entendeu? És, és, és que no és qualsevol cosa, això, eh? No, no. I no ens podem dir, no ens hem, no ens, no, no ens hem de, de, de considerar nosaltres com a profetes. Amb el camp coral sabem el món. No, no, no, ara ajudem a que sigui millor. Ah, això sí, això sí. Més preguntes, perquè si no només parlo jo. Alguna crítica a coses que no s'hagin fet bé o...? Oh, com moltes que es fan bé, hi ha moltes que també no es fan bé, naturalment. Sí. De, des de l'administració s'ajuda... Oh, Totes com vulgueu, moltes. Home, esclar, a més l'administració la, és un blanc molt fàcil de, de, de tirar contra ell. Sí, tinc un amic que és compositor que ho fa molt bé i l'altre dia ja se'm lamentava a mi i, i, i ella deia, jo me'l retiro, ja. Ja no, jo, ja no, no. Deia, no et retiris. Què ho passarà la teva si et retires? Va. És que ja ofereixo la meva música, que en alguns jocs ha tingut èxit, i aquí no, no em volen saber ni veure-la, ni, ni, veure ni s'interessen, si administració. Però, clar, si no tenen diners i ho diuen ens ho hem de creure, almenys jo m'ho crec, que no són sensibles els que, que, que jutgen. Potser sí. A l'hora de donar premis i distincions, és possible que algú sigui un distingit perquè està de moda o perquè, o que se'n diu avui dia, mediàtic. Potser sí. I un altre que no és mediàtic i en sap molt no li donen. Potser sí. Per això, a veure, en temps d'encena de, què també passava? En temps dels romans? i els el segles següents així, el gènere human és imperfecte sí, és que no, no hi ha altra cosa, comprens? no sé si contesto bé no, no, llavors hi ha un altre tema el tema de, dels infants ah oh. aquesta eh, doncs, sí, podria haver-hi parlat bé tot el quin, en, en quin... l'aspecte pedagògic els, els infants és una matèria maleable, que en fas el que vols, desgraciadament tan pò mal, més ben dit, pò mal i pò bé. Per exemple, jo tinc aquest bon record del Roman Llull, vaig tenir la sort de tenir aquesta, aquesta base, aquest ideal. D'escoles bones n'hi ha moltes, algunes amb diners i algunes que no tenen tants diners. No totes les que tenen diners són bones. Però on està la base? En la infància. Però no solament en la música, en tot. Un infant, i parlo dels tres anys, eh? Inclús dos. Jo tinc besnets. I, per tant, nets que tenen fillets. Tots és clar, els fills, quan surten de casa... Són com són, es casen i amb la influència del cònjuge, tant si som com a dona i en aquí. donc ja es comença a diversificar una mica mica'u que han rebut de casa. No em queixo, no em queixo. Però sí que és veritat que cada un és diferent. I els dos els fills, de, dels fills, els nets, I veus que també uns, els educen bé, en general, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, i uns més que bé. Però, no obstant, veus que uns d'una manera i uns d'una altra, uns s'apropen més i uns s'apropen menys. Però tot això també és, és la vida, eh? perquè quan una, un noi té 18 anys, o una noia té 18 anys, pot volar. I si vola pot volar, ja en vulgui, i, i pot ser que millor no veig mai més aquesta, aquest fill o aquesta filla, però si no... Passa el que passa. Però que jo això és un exemple amb referència a lo que són els fills, els, els infants. Jo tinc nets que veig com pugen el, a un any i a dos, d'un fill o d'un altre fill. I d'entrada en tant et caure la baba a dir tu, que bé que ho fan. I els altres no fan malament, però no dic que bé que ho fan, perquè no em sobten. <laughs> ho enteneu? És que la comparació no és que una cosa positiva sigui fàcil que una altra sigui molt negativa, no. Però veus que... Va bé això, dius, va bé això. A les coses el mateix. I a dues coses la música igualment. I hi ha un fet que encara, encara perdura. Hi ha en els corals infantils, n'hi ha moltes. Més bé que mai. O sigui, la cultura, ara menys perquè les escoles, com que han millorat, també tenen corals infantils, i aleshores els corals infantils, les escoles altes portaven abans, portaven un coral, perquè no hi havia, no cantaven a col·legis, i ara no tant. Però vaja, encara hi ha moltes de corals infantils, encara n'hi I tot depèn de la gent que hi ha davant, del director que hi ha davant. Hi ha una mala gestió, que quan hi ha una coral infantil, li donen a la nena, perquè generalment és una nena, perquè té veu, veu, que transmet, a la nena més jove, que nena de 16 anys que aquella de 15 anys. Perquè, és esclar, com que és la més jove, doncs, doncs les nens els aniran molt bé. No. I això, em refeixo a, tota a tota la pedagogia, eh? I ara, he llegit que aquí, aquí a Catalunya, estan mirant de, eh, re, que es refaci, millorin re, i regenerin la formació dels mestres. Ho heu llegit? Sí. Els hi eh, faran l'examen de... sí. Sí, sí, I premiaran els que s'hi presentin, perquè és voluntari. Pot ser, no, jo no en vull, jo, jo ja en sé prou. O no vull exposar. Però els hi donan avantatges. Això, això és bo perquè, jo et puc assegurar, jo vaig estar un temps dirigint una coral de, de la UB, allà als Arts Mundet, a les escoles de pedagogia, de pedagogia infantil, de, musical, i em queia l'ànim als peus de la gent que acceptaven per fer pedagogia musical que no sabia música i que havien d'aprendre la música en els tres anys que tenien de de carrera. Home, no. I venien gent a cantar que descantaven. <ríe> o que cantaven amb el sentit perguratiu. Eh? Doncs, eh, hauria d'haver, això si sí ho dic, que ho he dit, però ara no sortia, jo deia, no en deia, no hi pensava. Hauria d'haver molt més de rigor, no, molt més no, el màxim rigor, en formació de professorat infantil en totes les matèries. Infantil, li dic infantil, vol dir des dels 3 anys fins als, als 11, gairebé. Fins que passen ja en aquesta primera majoria d'edat, aquesta pre-educència. Hauria d'haver-hi un professorat de molt de nivell, de gran nivell. Aleshores, el país no I d'aquesta manera, jo, quan hi penso en el meu professorat que tant se li em dóna, que no té ideals de pedagogia que va només a complirm o siu física o millor, per millor també és veritat, que per entrar a, a, a, a una matèria de medicina o una altra demanaven un mínim de nou, i a, i, a, i, a, i a pedagogia infantil un sis. Home... A Hongria, des de fa... Ara no sé si ha canviat o millorat. Era el país que hi havia una pedagogia infantil més bona. Però és que els mestres, per entrar a la pedagogia genèrica, havien de tenir la carrera de música i de cant. Home, esclar, així sí i senties aquests coses que cantaven, i ara, no ho sé, m'he sentit de dir que la cosa ha baixat. L'economia, o, o... Justament tenen alts i baixos, eh? Però això... I, bueno, no contestes aquesta. Eh, corresponc? Sí, sí. Doncs és això. Eh, però això amb tot. La base és exigència en el professorat. Exigència més que superior. No diu un grau superior, no sé. No dic un, un, doctorats, no. Però almenys que, que tinc, com mínim que tinguin vocació. I això també, és clar. si no exigessin vocació i es pot exigir vocació amb, amb exàmens psíquics, també, per què no? Això és el que jo sempre he pensat. Però això no es dona. Almenys a la l'UB que hi vaig estar no es donava. No es donava. I era una vergonya. Ara, si, si, si, si això que jo ho, ho llegeixo a algú de l'UB, però com que això va passar fa 25 anys ara em posis doncs, millor no, no, la importància de la pedagogia doncs, eh? molts us consideren mestres dir que teniu deixebles us consideren mestres ah. moltíssims mira, això de ser mestre jo ara ja ho dic perquè ja no tinc vergonya de dir-ho mentre jo anava evolucionant, no deia jo, no, no, Déu meu, jo, jo, no en tant, no deia. Però ara ja hi està, ja, ja ho he fet tot, ja... Tot no, al màxim, meu. Jo em considero mestre. I vocació de mestre. I mestre per sentir el que sento i dir el que dic. I ningú, ah, i, i qui m'ho discuteixi, jo li diré, no estic d'acord. La base és el professorat. El professor, per exemple, ve un amic, una cosa que em passa, però és que també ho explico perquè ara ja ha passat, abans no ho explicava. Vaig a un concert i trobo una persona que em saluda. Hola, Manel, te'n recordes de tu? De vi, No. No. Jo no sé quantes persones he conegut a la meva vida, no. Ara, la cara, sí. De què? Sí, jo vaig fer un curs amb tu. Ah, bé, estupendo. El primer que li pregunto. Et va servir? Et va servir? Perquè clar, jo si jo, jo ensenyo, és perquè el que jo dono, que, que donaré tot el que jo sé, però és que això, això no cal que fer cap esforç per això. Un bon pedagog no ha de fer cap esforç per donar tot el que ell sap. Diuen que hi ha mestres que no, no, no expliquen tot el que ells saben perquè no volen que tingui tenir competència l'endemà. Això es diu. Diguem que sí, potser a nivells més alts. Però jo he explicat sempre tot el que jo sentia i deia i, i que podia, i a més amb, amb de transmetre. Però això no és que mèrit vosaltres heu vingut aquí i us explico perquè a, a, a mi em demaneu coses i jo us explico i, i sóc franc però jo no parlo jo d'això no, no. si no surt de la conversa com vosaltres m heu fet sortit. però sí, si sí, és com a principi sí el, el... si el mestre no és vocacional i no es dona no és lliure del tot i ens sap molt en aquest, aquell deixeble seu si no el desencamina, que podria ser poc que en algun cas el desquimenés, únic que no desencamina, però en canvi siga el frena. I el que demano amb un, amb un mestre d'infància el frena. El, el millor no el fa desencamina, però qui sap? el millor inclodor fa avorrir i són aquests nens que després no continuen al col·legi, que s'boreixen de la música, aquests nens que, que, que em van dir jo que fem música, no, perquè quan el mestre quan em va sentir va dir que jo era, no era dotat. mare de meva, però si es diu que nens que no estan dotats, n'hi ha un cada, cada 100.000 ah, o sigui, hi ha més o menys dotats. hi ha els que són petits morgers però tots els nens estan adultats, qüestionament mitjans tècnics i vocacionals des del punt de vista de però això sí que ho sento, eh això dic i, i, i m'agrada que ho hagis tret això, perquè això, això, és, això és fonamental. És un pecat, gent que està davant de nens, que els faci cantar molt bé, i n'hi ha així. Així n'hi ha. I aquí és allà on jo quan veig dirigir aquests casos diries, jo en aquesta nena, o en aquest jove, o aquest, aquest, aquest, jo li diries, escolta, vos que et doni algun... Però no, no, no s'ha de fer això. No. Ara, si vénen, sí. Escolteu, escolteu. Eh, encara... no, jo no estic cansat, eh, perquè em doneu corda. Jo no acorda, i potser de... Llavors... us can... canso a vosaltres, eh. <risa> Els moment... moments impressionants, intensos, que hagi viscut en Can Coral. Bueno, amb la música, eh, diem. Amb la la música, música, sí, amb la ah. música. Sí, D'emoció, de m'haig de, de descobrir, per les intimitats. No em costa gens allà. Ja, no, no. Quan jo festejava vam anar a Liceu a sentir un concert d'orquestra. I me'n recordo que hi havia una, una sinfonia de cibernos. Però clar, aquí hi ha factors amb motius circunsencials. L'emoció d'aquest dia va ser, doncs, que encara no me recordo. una sinfonides de Sibelius, que no me'n recordo Recorda l'emoció. Sí, clar, al costat de, de, de l'estimada, doncs, doncs, sí, doncs sí, era una emoció compartida. Però dir que jo, perquè, o sigui, és irrelevant això, això no s'ha de posar ni ha de sortir, eh? No, però m'ho preguntat, doncs, ho he dit. Després, quan jo he començat a dirigir... Bueno... Perquè sou vosaltres. Em descobriria més. Em permeteu? Sí, però desdigueu. Ah, Això vol dir que soc tu, ja sóc ell. <laughs> no. Ja sóc lluny. Ja sóc ja. lluny. Sí, sí, sí. No, no. Ah, ja està. Ah, però això, això no, no té res amb la cultura popular. Ah. És cultura del país. Mm. <laughs> ets tu. Això ets tu. Però, però jo no és ningú. Ah, va, va, no? L'he Com... dit, però no... I, i el que l'he improvisat. El... Ah. Mm -hmm. ara, ara seguim amb el que ens porti no, no no, preguntes ja no n'hi ha més jo l'altre dia celebrar el meu aniversari i jo la meva família em va fer una festa, bé, complir 90 anys, sí. i amb això ens doncs, vam organitzar una festa familiar, amb tots els familiars, una altra filosofia que també que jo també sento, els familiars ens apartem sense voler, o si no hi ha rellines, o veges o el que vulguis, eh? I, i vaig pensar, si són 90 anys que hi ha aquesta... després d'aquests de, de 90 anys ja no serveix cap més, perquè els 90 figuren haurien de ser 95, els 95 ja no sé on seré, per tant tota la família. I vaig invitar tota la família a fer una festa, bé, els, meus, els, meus, els meus fills, jo no em vaig organitzar res perquè jo no... i bé, i aleshores aquí vam reunir, va haver-hi música, va haver coses boniques. I jo, entre les coses boniques jo vaig voler, doncs, cantar, fer cantar als meus fills nets i benvinguts. Els benvinguts són els nouvinguts. Els eh? eh? conjus. Sí, conjus, sí. De fer cantar una, una cançó que... Tu t'ha arribat uh, a les oïdes una cançó que em diuen, que en dèiem, i encara es diu, renuncio al món. Sí. I tu la cantes? Sí, l'havia cantat fa, fa un any. Sí, sí. Bé. Doncs aquesta cançó em porta records molt bons. Aquesta cançó la vaig trobar un dia a l'estranger, amb els meus vicissituds de canvis d'adreces de, de i tot a poc històries, se m'ha portat l'original, que era només la còpia que jo tenia, i la cantàvem. Bueno, la cantàvem de bé diguent de cometes, la cantàvem de bé. Sí, l'havíem està molt bé en aquest moment, o relativament, perquè totes les coses són relatives totes. Mm. <ríe> jo, quan sento l'or <'ha> de pregits... <prendre -se> sí. Ara ja s'obre la gana. Això vol dir que ja... Marina, si el rull és saber dir que no, com no fregeixi encara. <'ha de fer -ho> Però esclar, escoltem... <'ha de fer -ho> sí, no, se tansa l'hora. Sí, no, no, en aquest moment em molesta a això. Sí, no no li he dit, i és esclar, ja no se m'adona ah, no sé d'això. <ríe> eh, doncs, vam... Bem... sí, cantàvem, i la, la gent s'emocionava, nosaltres ploràvem, ells també, ens xicàvem mig-mig metres... Aquelles coses són totes... és mm. relatiu. Per què passava? Doncs no, passava per això. De, devia fer bonic? Potser sí. I tenia un text místic, molt místic. I depriment renuncio un món aquest món ple de penes de qui vull fugir o sigui, una persona que se n'anava d'aquest món i un dia al cap d'cons anys vagi jo no això jo no ho sento aquest és Jo sóc creient bé, de cop, ho vedo còdic i et respecto tots que us són i no sóc tampoc un, una brandat de, de, de, de, de, de, de, de ser creient, però sí, crec però, home, no n'hi ha per tant de voler de deixar el món, de voler de deixar el món. I, i vaig un dia que mire el text, i en aquesta circumstància de, de la celebració, vaig pensar, faré aquesta cançó però li canvira el text. Però és canviar el text, Ehh. no es pot canviar el text d'una manera. Si un text és místic d'una manera, siguin optimistament, serà encara una mica. Ehh els de Bach no poden ser més místics, oi? I estan, bueno, d'un misticisme brandat uf, tremendo. Això, jo vaig dir que mirem, bueno, amb l'ajuda d'un amic meu que es diu Soleil Amigó, sí, de sí. què? Jo els vaig parlar, oi? Sí, que vam dir comentar, també, també l'hem fet. I us ho vaig dir, meu pecat, que fèiem una... Sí, sí, sí, sí, sí. sí. ens ho va explicar. <ríe> ja, ja sabem els secrets, ara. Ja sabem, ja. Ja us vaig dir, jo. i avui no ho he comentat, no sabia si ho havia enxetat i no. Sí, sí, sí. Bé, doncs amb aquest sí. vam fer un text aplicat que, que fa variar no moltes coses, no, alguns valors dels textos i, i alguns matisos, també. I, és clar si aquells Mísic, aquest també ho és. Aleshores, bé, hi vaig, vaig voler cantar, i vam fer aquesta... I aquí hi ha el perquè? què. Tu ho regalo, això. això. Això ho vaig donar com a regal, eh, per eh? Però que guardis tu. I si vols cantar, pots cantar. I hi ha aquells matisos que vaig posar, perquè això ho vam, vam cantar amb els, amb els familiars, mm -hmm. eh, fills, cònguses, amb... Eh, alguns nets, bastants. I caia bé vista. Caia bé vista i vaig posar tots els petits màxim, mai posar els matisos. Té, això tu som Gràcies. Eso sí. és renunciar un món però que inclús en francès és, és diferent, eh? Mm -hmm. A darrere hi ha l'explicació. Què? Mole, la cantarem. Això és una mica testament meu dir també que un mica testament meu perquè jo vaig estar a punt de morir amb una infecció que vaig tenir generar el cos, degut' microbi que es posa als ossos que que, que influeixen el cor, els ronyons, el fetge i, i tot. Quantitats no em vaig sortir. El metge quan vaig, quan vaig entrar no, no en elúdul explicat això el tu. No? Sí, sí, bueno, Quan sí, vaig va entrar ve, en el quiròfon, els meus, meus fills i va dir, el seu pare no se'n sortirà. I a mi em va dir, el senyor Cabero, mm, potser no se'n sortirà, potser no se'n sortirà, eh? sàpigueu. Em vaig acomanar a Déu i em vaig acomanar els meus fills i, i em vaig despertar. Sí, sí, sí. <laughs> va, Això en certa manera és una mica, una mica de testament, eh? o, o no sé què. I aquí hi ha l'explicació del perquè què vaig és fer. No, no, res. Molt bé. Bueno, no té res a veure. Entarem, no, serà el primer que cantaràs, eh? Perquè jo ja ho penso repartir. Es pot cantar? Es pot cantar? Si això es propaga, no hi tinc cap inconvenient. És mm. clar, si una vegada ho propago no ho propagaré amb, amb aquesta explicació que hi ha aquí. Clar. Aquesta explicació és una explicació que era del moment, i ja en aquest moment en aquest cas és teu. I tu mateix em fas el que vols. Però si en el moment que jo puc, algú vingui a l'ocasió que jo hi pugui donar aquesta presentació, jo l'hi donaré. Uh -huh. I no diré que no canti, no. Que uh -huh. el, que, si el vol de cantar-la. Eh? Sí, però no te la dono perquè la canti, no tens per que no canta No, no, però no, ja buscarem eh? va, va, va, va, va, va, va en el moment. Per entrar a un concert. I tant que sí. El primer professional que la té. Hombre! Exclusiva. També hi ha vingut professionals també en, el, en, el, en, el, en la reunió. Mm -hmm. Però aquests no eren en aquell moment de professionals, eren amics, però no, amics que venien a... La, a, a, a, a... No sóc més amic que professional per ser professional. Sí, nos no, no, no dues coses. Nos dues Bé, no. Bé, escolteu, perdoneu. perdoneu, perdoneu Gràcies. Perdoneu. Sí, jo, jo, no. jo quan he parlat és pollillós, això, per, <laughs> per vosaltres. Perquè m'extenc, esclar, i com que som un home vell... Però és quan surten més coses. No? Què? És quan surten les coses. van no, sortint no, no, i hi ha molta no, no. riquesa. No, no quedo... En tot el que dius hi ha molta però riquesa. Però no quedo que ho feia, eh? Claro. Però que t'has de quedar tranquil. Es, es, es, ten? No, i després un va pensant en n'hagués pogut dir... Sí. sí. No. Segurament que sí. Segurament que sí. sí però el projecte no, però he dit massa... He dit coses més del compte. Clar, ah, això, això ens o, o, que, que en no, i són... I no són... No, perquè el tema que te proposades sí, per quasi. nosaltres no, ens interessa també aquesta part, aquest aquest més... a, a part que, que jo, jo no sé que sí com, com quedaré de. de... Bé. Bé, Bé. Bé. Bé. I Bé. I això què farem amb això? Un CD? Sí. Bé, això, eh, el ara el que... queda. No, ara no. Enra... ara quedarem. Quan d'aquí sí, un, un temps. Com ho carregaràs? Això intentarem que es coneguin també, aquestes entrevistes, els el vostres testimonis. En el Soler també l'hi van fer. Ah. Sí. Aquí? al Soler, ah, eh? Ah, l'hi vas fer. fer, fer. No, i jo no n'he parlat podrà, amb ell d'això, eh? Podrà ser consultat, persones que vulguin conèixer... Ai, no, no, no. no, no, no. Clau, no, no. no, no, no. no, sí, farem. Jo no seràs automàtiques, tindràs un comerçiu i que estan apuntant dia s'emtibra. Da, da, com si siguessis la i de no, no, sí, no, i, no. i us farem arribar una còpia. I no ditegueu no masses de masses de temps a tots ens apartar, De diferent manera. Sí, gràcies. Tinc l'esperança que els meus fills veuran. Ja m' dieient. Eh? he dit que era creient, però també sóc separatista. <ríe> Ho dic més fora encara separatista. Eh? A parts no? si iguals <ríe> és diferent Està no. No, hi ha, no hi ha comparació. Per les circumstàncies en què visc m'obliga em... a sentir més separatista que. que... però a la més és, és, és subjectiu. És molt sí, mosso és una cosa que, que més veis gens eh, creiem, tots creiem, però uns més, alguns no creuen gens jo respecto, i jo perspecto i però no, no, no, no té que no, no, no I si ha ja dit, doncs diria que més amb l'independentisme. Separatista, doncs, perquè és que no és un mateix independentista sí, que separatista. No sí, perquè parlem sempre sí, perquè independentista i no, no, és que a la època es deia això. Rojo separatista. El català era un rojo separatista. Era, era. Un rojo, rojo. Sí, sí, sí, sí. Per ser català, rojo. I tant, i tant. I això, doncs no donc, donc, què no? Que no és el mateix. Sí, sí independentista. Sí, sí, sí. Que és independentista no sé, ja que ha no no de no separatista. Mm, Ara sí, sí. no, jo, jo respecto que no sigui separatista també. Clar, sí, sí. Jo respecto, dic que no... Molt bé, doncs... Moltes gràcies. A vosaltres, d'haver-me resistit. gràcies. <laughs>